آه غير بغيت ندير واحد القضيه بينما انا أحاول ان اضع اركان ديال هذا المنتدى اذا به تحول الى منتدى جهوي باقتراح من المندوب ديال الثقافه يعني حنايا ومهمه اخرى يعني يسمحوا حتى هما منخرطين في هذا المجال وجديد باش باش غنديروا واحد ما شاء الله يا ربي كنطمح نديروا واحد اللجنة تحضيرية اللي غادي تبتع باش نخرجوا اللي عندنا في الجامعات ديك الانشيطات اللي كيديروا وديك المبادرات غنخرجوها لان المنتدى المنتدى الفعالية ديالو كتكون معروفة باش يكون عندنا واحد الرضية وهذا الشيء كامل الهدف الاكثر هو ان غنوصلوا لجهه التوصيات ديالنا غتوصل لجهه وهي غادي تكون كذلك خريطة الحكم حنا كنتابعوا الجهه ديالنا جهه طنجه تطوان، اذا على باش يكون في بالنا راه هي ملي كتجي تبرمج تبرمج المسائل ديالها المشاريع ديالها كتبني على هاد على هاد الشيء هذا اللي كنا في المجتمع المدني من من، لذلك من الجهه ما كان عندهم حتى شي حاجه ديالنا حنايا